Doliu în politic, a murit Nicola Nischie. Doliu în politica românească. <fie> Postul presubliniere linte al Consiliului Judecean Gorj, dar sublinierei parlamentar al PSD, Nicola Nischie, a încetat din viac. Decesul s-a produs în jurul orei 15,00 la Spitalul Elias, din București, lunierătii conform JRO. Fostul deputat PSD a încetat din cauza unei infecții severe. Nicolae Nischie a fost deputat din partea PSD, presubliniere dintre al Consiliului Judecean Gorj subliniere presubliniere al PSD Gorj Acesta are o contribuție mare la înfincarea Universitii Constantin Drancu sublinierei din Fârbușiu. În schimb, el a fost primul care a primit titulatura de baron ca urmare a modului autoritar de a conduce judecul Gorj, în perioada în care s-a aflat la conducerea judecului. Alexandru Mischie, fiul acestuia, a spus cetatele său a fost achitat în toate dosarele în care a fost judecat.